على الجوزاء بعزم شجعان مبروك يا منيره قالوا نجحتين نرفع لك البيضاء ونزف الالحان للمجد فرسانة بكل الميادين، ربي على الجوزاء بعزم شجعان، مبروك يا منيرة قالوا نجحتين، نرفع لك البيضة وتزف الألحان، للمجد فرسانة بكل الميادين، آه نجحت يا منيرة والتاج عنوان، أنتو بلوش زاهيك من قبل والحين الليله يا نيره حلم التخرج بان وبر الفخر قدك والمستوى الزين الجوزاء بعزم شجعان مبروك يا منيره قالوا نجحتين نرفع لك البيضه ونزف الالحان للمجد فرسانه بكل الميادين شهادتك بيدك وكبر الجهد هان يوم ان رفعت الراس بين الملايين العيون بنت سعود سطرنا قيفان والمدح ما يوفي بنت السلاطين أبوك سعود اللي راجح لوزان بتخرجك مفخور يا ضية العين تهديك أمك حليمة الورد والريحان والليلة بنجازك زفت تلاحين والأبه أهل الجود من نسل الحكم هم بحاجه براهين والجامعه تشهد لانجازك وتزدان تقديرك الممتاز مرتب شرف زين يحقلك تجني من الغرس الوان والمجتهد يزرع ويجني بساتين. اتبختري ما بين احباب وخلان، ضي الفرح ضيك بين الكثيرين، وختامها مبروك يا ضي الاعيان، جعل السعد فالين، والفرح فرحين. في, حصري في عالم السمتين. ليس الوحن. على الجوزاء بعزم شجعان مبروك يا منيره قالوا نجحتين نرفع لك البيضاء ونزف الالحان للمجد فرسانه بكل الميادين